Joo, hei. Mun nimi on tosia Ina Mikkola ja mä oon ammatiltani toimittaja, ja ohjaaja, ja käsikirjoittaja ja myös nykyään tietokirjailija. Ja ehkä taustaksi vielä se, että mä oon toiminut aika laajasti mediassa, siis siinä mielessä, että mä oon sekä tehnyt kir kirjoitettuja juttuja että televisio- että radio- että sosiaalista mediaa ja niin erilaisissa kaupallisissa medioissa kuin sitten yleisradiossa. Eli tavallaan. Median kenttä on tosi laajasti tuttu ihan, ihan tässä niin kuin tekemisen muodossa. Mua pyydettiin puhumaan tänne suomalaisuudesta, ja aion tässä käsitellä suomalaisuuden lisäksi myös miehisyyttä, koska se myös liittyy tähän suomalaisuuteen. Mä tein tuossa joku aika sitten tällaisen sarjan nimeltään Ina-sydän Suomi, ja tässä on Kuva tämän sarjan tunnarista, eli siis siitä tunnuksesta, mikä tulee aina ennen tätä, tätä tota, jaksoa. Ja mä tässä koko sarjassa halusin pohtia suomalaisuutta nimenomaan rakenteiden kautta. Eli me helposti Lähdetään mun mielestä usein typistää suomalaisuutta sanoihin, kuten vaikka luonto, mikä tuolla tuli al al alun tuossa tehtävässäkin tai sauna, tai just tämä hiljaisuus. Ja se on mun mielestä, ne on varmasti osa suomalaisuutta ja onkin, mutta sitten jos me mietitään ihan tällaisen niin kuin arkielämän kautta ja just kaikkien näiden normien ja stereotypioiden kautta, mitä meidän arkeenkin liittyy, niin yleensä ne asiat ei esimerkiksi sit kuitenkaan liity vaikka siihen metsään tai siihen saunamiseen, vaan, vaan ne on niin kuin paljon isompia kuvia, jotka muodostaa sen suomalaisuuden. Ja meillä on ehkä usein myös käsitys suomalaisuudesta, se, että se pysyy jotenkin samana ja muuttumattomana että suomalaiset ovat tällaisia ja tällaisia ne tulee aina olemaan. Ja mä luulen, että siihen ehkä vaikuttaa myös se, että me periaatteessa kansakuntana ollaan myös aika nuori. Mutta mä itse ajattelen, että se suomalaisuus tulee muuttumaan ja on jatkuvassa muutoksessa just sen takia, että ne rakenteet myös ympärillä muuttuu jatkuvasti. Ja mä tässä Ina-sydän Suomen sarjassa kysyn muun muassa kysymyksiä, Kysymyksiä ihan tässä tunnarissakin, että minkä pitää muuttua, että me rakastetaan tätä maata myös tulevaisuudessa ja millaisia suomalaisia me halutaan olla. Sen takia mä esimerkiksi tähän tunnarin valitsin pääosin enemmän niin nuoremman sukupolven suomalaisia, hyvin monitaustaisia, erilaisia, tavallaan jo alleviivaamaan visuaalisesti tätä niin koko sarjan viestiä ja sitä, että miltä se niin tulevaisuus tulee näyttää ja millaiset ihmiset sitä on tekemässä. Se on ylipäätään aika hämmentävää, että meillä vaikka mediassa niin on pääosin edustettuna aika niin kuin vanhemman polven ihmiset, ja myös sit heillä on enemmän valtaa sanoa siihen, että mitä, mitä nämä meidän yhteiskunnan rakenteet ovat. Tämäkin on tavallaan ymmärrettävää, koska esimerkiksi vaikka monesti kun yhteiskunnan rakenteista puhutaan, niin niistä on puhumassa esimerkiksi poliitikot, jotka pääosin edelleen on aika vanhoja. Toki esimerkiksi tähänkin on tullut muutosta näinä niin viime aikoina. Ja sit jos niistä rakenteista, rakenteista puhuu ja ottaa näitä vaikka Sarjan jaksoja esimerkiksi, niin täällä yhden jakson nimi oli muun muassa Alkosta Narkoon, jossa pohdittiin sitä, että mikä on esimerkiksi alkoholin osuus suomalaisessa kulttuurissa ja miten vaikka kannabis voi muuttaa sitä sitten tulevaisuudessa mahdollisesti. Yhden jakson nimi oli puolestaan Maan muuttajat, jossa pohdittiin sitä, että miltä se. Nykysuomalaisuus ja tulevaisuuden, tulevaisuuden tavallaan suomalaisuus näyttää ja mistä se identiteetti rakentuu Ja sen takia meillä on nykään kuitenkin erilaisia käsitteitä myös sen suomalaisuuden edessä, mitkä määrittää sitä kuten vaikka afrosuomalaisuus. Myös yhden jakson nimi oli äiti maa rules, jossa ehkä vähän myös kyseenalaistettiin sitä meidän superrakkautta luontoon, eli ollaanko me välttämättä itse asiassa niin luontorakkaita kuin me kuvitellaan. Jos ajatellaan vaikka sitä, että meillä on Suomessa ollut tapana tuhota vaikka soita aika vahvasti, ja, ja tota, vaikka meidän nimessä Suomi on sana suo. Sitten yksi hyvin mun suomalaisten rakenteiden ytimeen menevä, Jakso oli nimeltään Tuntematon kybersotilas, jossa käsittelin sotiluutta ja mitä se tarkoittaa, ja myös tätä yhtä ainutta instituutiota, joka asettaa Suomessa ihan laillisesti miehet ja naiset lainkin silmissä hyvin eriarvoiseen asemaan. Ja tämä instituutio itsessään on tosi vahva osa jotenkin suomalaisuutta ja myös sellaista miehisyyttä. Mutta itse ainakin tätä sarjaa tehdessä niin hyvin paljon jotenkin vahvistui se ajatus siitä, että, että tota, meillä on hyvin paljon erilaisia rakenteita, jotka koko ajan ylläpitää ja muokkaa sitä suomalaisuutta. Mä mietin itse tosi vahvasti aina sitä, että me helposti tehdään mediaa aina ajatellen, että tämä on tehty jollekin niin kuin kohderyhmälle. Mä itse ajattelen esimerkiksi tuota Suomen Suomesarjaa tehdessä, tämä on tehty niin kuin ihan koko suomalaisille tämä sarja. Enkä miettinyt, että onko tämä nyt jonkun ikäisille tehty tai jonkun sukupuolisille tehty tai näin edespäin. Mutta mä tiedän, että mediaa rakennetaan tosi paljon tällä kohderyhmäajattelun. Kautta. Ja mä koen, että siinä on itse asiassa yksi tämmöinen tavallaan ydinongelma, koska kun me mietitään, että hei mä nyt teen tätä juttua tolle kohderyhmälle, niin mä saatan luoda siinä jo stereotyyppisen tuotoksen, koska mä ajattelen, että okei, no tämä on vaikka 35-vuotiaalle miehille, niin silloin mä alan jo stereotypioittamaan niin sanotusti sitä, että millainen se 35-vuotias mies on. Ja sitten jos mä aletaan vielä rajasta enemmän, nyt onkohan kaupunkilainen vai maalla vai miten näin jolloin mä itse yritän tavallaan tehdä kaiken pikemminkin aina sen kautta että että mikä mun tavoite ja viesti niin kuin siinä kokonaisuudessa ja tuotoksessa on. Ja, ja lähteä rakentamaan niitä kaikkia juttuja ja teoksia sen kautta ja vähän niin hälvittää sitä kohderyhmä -ajattelua. Koska me ihmiset ei olla niin yksinkertaisia, että meitä voidaan tyypittää tavalla esimerkiksi vaan sukupuolen tai asuinpaikan tai iän kautta, vaikka me helposti halutaan tehdä niin. Ja on siinä myös vissi on sitä on eri asiaa tehdä vaikka 15 vuotiaalle sisältöä kuin 65 vuotiaalle mutta sitten välillä. 15 ja 65-vuotiailla voi olla enemmän yhteistä kuin heidän ikäryhmän sisällä. Esimerkiksi. Mä ottaa tähän vielä tämän suomalaisen miehen erikseen, koska, koska tota, juuri tämä suomalaisen miehen käsite mun mielestä aika paljon kuva, kuvastaa jotenkin sitä, myös ehkä, ehkä, mitä me liitetään suomalaisuuteen laajemminkin. Juuri siinä alussa otettiin esille vaikka tämä hiljaisuus, niin edelleen elää aika vahva stereotypia vaikka suomalaisesta miehestä, joka, joka on nimenomaan hiljainen, ei näytä tunteitaan, ei puhu niistä, ja on vähän semmoinen juro. Ja, ja, ja sitten kun mä aiemmin mainitsin tästä niin armeijasta tai siitä instituutiona, niin meillä edelleen hyvin vahvasti elää, elää tavallaan meidän, meidän kulttuurisajatus siitä, että esimerkiksi sodat määrittelee tosi paljon vaikka sitä miehisyyttä ja jotenkin sitä, ettei näytetä tunteita ja sitten se armeija vaikka instituutiona on meille tosi semmoinen vankka, joka pitää tätä ja myös joka talvi on tällaiset isot sotaliitteet vaikka meidän lehdissä, joita aina muistellaan ja, ja katsotaan. Ja sitten tää, vaikka se on tämä kuva miehisyydestä, niin se on myös samalla kuva kuva tota, niin suomalaisuudesta ja tämä taas johtuu siitä, mitä tuossa alussakin puhuttiin, että usein se niin joku kokonaisuus saatetaan nähdä tai että se ihmisyys on yhtä kuin mies ja nainen on sitten joku tämmöinen sivu, sivutuote, vai miten se nyt haluaa, haluaa kuvata. Mutta mun mielestä oli upea esimerkiksi, esimerkiksi törmätä tällaisen vähän uuden, uudempaan tota, tietokirjaan teokseen, jossa tota, Eino Saari on, on tutkinut tätä niin kuin, vaikka miehen suhdetta kosketukseen. Ja mun mielestä taas mahtava se, että hän, hän lähti tutkimaan tätä niin kuin jotenkin miehistä, stereotypia ja sitten itsekin totesi ajatelle, ajattelevansa stereotyyppisesti suomalaisista miehistä. Eli me helposti myös niin kuin yllä, ylläpidetään jotain, jotain tällaisia mielikuvia, mitkä ei tavallaan pidä paikkaansa. Et kyllä, se niin kuin suomalainenkin mies ja suomalaisuus on jo aikoja sitten muuttunut, niin ja on koko ajan ollut moninaisempaa kuin se mielikuva, mitä me niin kuin luodaan ja pidetään yllä. Esimerkiksi tällaisissa jutuissa, niin toisaalta voidaan rikkoa sitä, että me tuodaan esille näitä ongelmia. Että esimerkiksi jos miehen ei ole vaikka niin sanotusti lupa olla herkkä, niin sitten me nostetaan se esiin ja puhutaan siitä. Mutta samaan aikaan tällaisissa jutuissa myös helposti toistetaan sitä. Eli tässäkin tuodaan, tuodaan tällä kulmalla esille se, että meillä ei ole, miehillä ei ole lupa olla herkkä. Ja sitten Tuodaan se vähän niin kuin poikkeuksena, vaikka, vaikka voisi ajatella, että tässä vaan käsiteltäisiin niin kuin näiden miesten ajatuksia heidän tunteidensa näyttämisestä ja siitä, joka sitten vähän eri tavalla normalisoisi niin sitä mieskuvaa. Että ei aina jotain herkkyyttäkään esitetä poikkeuksena. Tässä on taas esimerkkiä suomalaisista miehistä, jotka on omiaan rikkomaan tätä niin kuin, äh, suomalaisuuden ja, ja myös suomalaisen miehen stereotypia. Äh, Etenkin tämä niin urheiluus ja kilpailuhenkisyys, mikä kans, ja jotenkin tämmöinen sankaruus, mikä yhdistetään tai jotenkin koetaan tosi tär, tärkeäksi. Ja mikä liittyy just suoraan urheiluun, että meillä on sankarit jotka ovat niitä suomalaisuuden jotenkin taist, ta, taistelijoita tuolla ja me, meidän edustajia maailmalle. Niin sitten, ja, ja usein miehisiä miehiä, ja sitten jos tavallaan se rikotaankin jollain tavalla, niin, niin se, se voi herättää aika paljonkin tunteita. Tai sitten tämä just valkoisuus, joka, joka on hyvin vahvasti niin läsnä siinä edelleen siinä suomalaisessa kuvastossa. Mutta näissäkin tavallaan se, se että, että mä toivon, että tästä voitaisiin mennä vielä niin pidemmälle mediassa, ettei tavallaan esitetä. Myöskään just näitä miehiä, jotka on siis suomalaisia miehiä ja edustaa suomalaisuutta, niin aina vaan myöskään poikkeuksena, että tässä on nyt tavallaan meikkaava mies tai homomies tai, tai tota, niin mustamies, vaan että he on myös vain mieheä, jotka on, ja suomalaisia miehiä, jotka on. Ja myös se ei ole myöskään niin kuin kuriositeetti, se heidän joku NS-erilaisuus. Mutta mä koen, että nyt me ollaan tällä tasolla, että me nostetaan erilaisia esikuvia ja erilaisia tarinoita, ja ehkä se seuraava taso on sitten. Se, missä tavallaan on, on jo ihan normaalia, että meidän mieskuvasto on moninainen ilman, että sitä tarvitsee niin alleviivata. Mielestäni tässä rivistössä niin kun, ku kuvastuu aika paljon myös just se suomalaisuus, ei vaan miehisyys. Eli miten meidän pitää vielä sitä niin suomalaisuutta moninaistaa ja, ja tavallaan rikkoa sitä suomalaisuuden stereotypiaa. Itse jotenkin muistilistana pidän itselleni aina sitä, että että pohtii tosi vahvasti, että millaisia stereotypioita meillä ylipäätään on olemassa, mitä tulee sitten vaikka tähän suomalaisuuteen tai miehisyyteen tai mihin tahansa, ja, ja mihin ne mielikuvat ja stereotypiat perustuu. Ja tämä toinen kysymys on mun mielestä just aika tärkeä, koska kun meillä kaikilla on näitä mielikuvia, niin sitten, että me oidosti pysähtytään siihen, että mistä ne kumpuaa ja tulee. Ja ne tulee just näistä isoista rakenteista, mutta miten tarkemmin. Ja, ja sitten. Öö, mitä se mielikuvien ylläpitäminen saa aikaa. Ja sitten voi aina jokaisen jutun kaa mielestä miettiä, että vahvistaako tämä juttu, minkä olen tekemässä, niin näitä stereotypioita tai mielikuvia, vai rikkoako se sitä. Tai kenties sulla on uusia stereotypioita. Ja, ja sit sen kautta tietenkin tulee tämä hyvin tärkeä kysymys, että miten meidän eri todellisuudet ja ihmisten moninaisuus huomioidaan ja, ja otetaan niihin juttuihin, juttuihin läsnä, jotta sit voidaan murtaa näitä stereotypioita ja mielikuvia. Mutta kyllä mun mielestä kaiken keskiössä on se ajatus jotenkin siitä, että, että maailma ei ole vain tällainen kuin se on ja koskaan yhdenlainen ja että me voidaan myös jatkuvasti muuttaa sitä. Ja sen takia mä itse esimerkiksi tykkään sellaisesta jotenkin niin Tosi tulevaisuus- ja ratkaisukeskeisestä journalismista eli en vain sellaisesta, että jotenkin raportoidaan siitä, mikä on nyt, vaan jo mietitään sitä, että mitä asiat voisivat olla. mykkä.